سلامٌ على العراق وطن الخير والمحبة والوفاء سلامٌ على العراق قاموس البطولة والتضحية والفداء سلامٌ على شهدائه الأبرار وناسه الأخيار وجيشه المعطاء سلام على وطني الجميل وهو يعيش شهر البار الفضيل إنه شهر رمضان المبارك دعاء مستجاب وصيام مقبول وسلام دائم ونعم لا تزول صيامٌ يُليقُ بالحاضرين في ميلاد المُجْتَبَى بالبسالة والرجولة وإفطارٌ على مائدة الكرم لكريم أهل البيت سلامٌ على الحسن سيد شباب أهل الجنة في شهر الطاع والمغفرة والرحمة والرضوان سلام الله يسري ما أقيمت صلاة من عباد خاشعين وما جادت بماء المزن سحب سقى الأشجار والزرع الدفينا والآن فقرت الماجين أنشودة أنشودة لمجموعة من الأطفال إلى أطفال مركز التنمية والتطوير الثقافي ماجين فلنرحب بهذه البراعم الحسنية وهي تشارك معكم في فقرة الماجينة وهذه الأنشودة من تلك الحناجر الحسنية والحسينية والعلوية فاستقبلوهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد